היום נחיל סלט חסה ברוטב ווויני כלדדרים מתקתק מומלץ מאוד לנסום בבית המצרכים הם חסה, עגבניות שרי, פטריות ריות, בצל סגול וגזר המצרכים לרוטב הם מיץ מחצית תפוז, שמן זית, סוכר, דבש וחרדל אני את החסה תחו את הגס, לא את הגזר עם קולפן מתחילה להרקיב את הרוקב כפית סוכר כפית דבש את חרדל את הדרים שהכנו מראש מלח בפלפל ושמת זית כמובן כל. אוקיי, עוצפים מעל את הרוטב. מהoverlinem את